Ahoj, kluci a holky. Vítejte v Tvoření nás baví. Dnes je 1. května, takže vyhlašujeme výsledky soutěže. Protože máme jenom jednoho soutěžícího a jmenuje se Kolaris 12, tak ji blaho přejeme hned teď. Kolaris 12 vyhrála tento krásný hraníček s čokoládovým zajíčkem a kuřířátkem s nějakými čokoládovými dobrutkama. Tak ještě vyhrála jedno z těch dvou krásných triček, ať nám zašle e-mail, který by chtěla a adresu, na kterou to, to máme poslat. A doufáme, že v příští soutěži vás bude víc. Ahoj. Ahoj.